כעת, כאשר למדנו קצת על הכפלה של מספרים חיוביים ושלילים, נחשוב איך נוכל לחלק אותם. כעת תראו שזה למעשה שיטה דומה מאוד. אם שניהם חיוביים, נקבל תשובה חיובית. אם אחד שלילי או השני, אך לא שניהם, נקבל תשובה שלילית. ואם שניהם שלילים, הם מצטמצמו ונקבל תשובה חיובית. ניישם את זה, וממש מומלץ שתנסו את הסרטון הזה בבית ותנסו בעצמכם. ואז תבדוקו אם כך 8 חלקי מינוס 2, אם השאלה הייתה רק 8 חלקי 2, זה יהיה 4 חיובי. משום שאחד משני המספרים האלו שלילי, הנה זה שכאן, אז התשובה תהיה שלילית. אז 8 חלקי מינוס 2 שווה ל-4. הנה מינוס 16 חלקי 4 חיובי. תהיו מאוד זהירים כאן, אם 16 חיובי 4 חיובי זה שווה ל-4 חיובי. אך משום שאחד משני מספרים בלבד هو שלילי, רק אחד מהם הוא שלילי, נקבל תשובה שלילית. יש לנו מינוס 30 חלקי מינוס 5. אם פשוט נגיד 30 חלקי 5, נקבל 6, חיובי. אך משום שיש לנו מספר שלילי חלקי מספר שלילי, הסימנים השליליים יתבטלו, והתשובה שלנו תהיה 6 חיובי. אפשר אפילו לרשום סימן פלוס חיובי, אך זה 6 חיובי. מספר שלילי חלקי מספר שלילי, כמו מספר שלילי, כפול מספר שלילי, לקבל תשובה חיובית. 18 חלקי 2, זו שאלה קצת מכשילה, זה מה שידענו לעשות לפני שבכלל דיברנו על מספרים שליליים, זה מספר חיובי חלקי מספר חיובי, שזה כמובן תשובה חיובית, לכן זה יהיה שווה ל-9 חיובי. דברים מעניינים. שאלות מורכבות. יש לנו פה גם כפל וגם חילوق. ראשית כאן, הצורה שזה כתוב. נרצה להכפיל את המונה, ואם אינכם מכירים את סימן הנקודה, כאן זה פשוט דרך שונה לסימן הכפל, יכולים לרשום את ה-x הקטן הזה, אך אתם תראו בהמשך באלגברה שאוהבים יותר להשתמש בנקודה, כי כעכשיו משתמשים ב-x עבור משהו, לא רוצים שנתבלבל עם האות x. שמשתמשים ב -X הרבה באלגברה. משום כך משתמשים הרבה בסימן הנקודה. אז כאן רשום מינוס 7 כפול 3, במונא וניקח את המחפלה ונחלק אותה ב-מינוס אחד. אם כח המונא מינוס שבעה כפול מינוס שלוש שבעה חיובי כפול שלוש זה עשרים ואחד. אכש משומש רכיח אחד משנאי מושלילי זה יש שבלם מינוס עשרים ואחד זה יש מינוס עשרים ואחד חילקתי מינוס אחד מספר אם ניקח מיסпар חיובי, חלקי מיסпар שלילי, זה יהיה מיסпар שלילי. אם יאלנו מיסпар שלילי, חלקי מיסпар חיובי, זה גם יהיה מיסпар שלילי. אם יש לנו מיסпар שלילי, חלקי מיסпар נעשה את התרגיל האחרון הזה, כי זה למעשה כפל. אך זה עדיין מעיינים כי אנחנו כופלים שלושה דברים, מה שלא עשינו קודם. אנחנו יכולים לפתור משמאל לימין כאן. נוכל בהתחלה לחשוב על מינוס 2 כפול מינוס 7. הם שליליים, לכן הסימן השלילי מתבטל, ונקבל כאן, החלק הזה כאן, נקבל 14 חיובי. לכן נכפיל 14 חיובי כפול, המינוס, כפול, המינוס 1, כפול מינוס 1. כעת יש לנו מספר חיובי כפול מספר שלילי. אחד מהם בלבד הוא שלילי, לכן נקבל תשובה שלילית. התשובה היא מינוס 14. כעת ניתן לכם עוד כמה תרגילים, אלו בעצם שאלות מכשילות. מה יקרה אם יהיה לנו 0 חלקי מינוס 5? זה 0 חמישיות שליליות. אם כן 0 חלקי כל מה שאינו 0 יהיה בדיוק שווה ל-0. אך מה אם זה היה הפוך? מה קורה אם נגיד מינוס 5 חלקי 0? איננו יודעים עדיין מה קורה כאשר מחלקים באפס, לא הגדרנו את זה. ישנם טיעונים למספר דרכים שונות לחשוב על זה. בגישה המסורתית אנחנו אומרים שזה לא מוגדר. לא הגדרנו מה קורה כאשר מחלקים באפס. בצורה דומה גם אפס חלקי אפס. זה עדיין איננו מוגדר.